سونجمو قبل ما نروم وحب هارتني ديك اللياقة ديك اللياقة اللاعبين وديك اللمسات الفنيه ديك يمتازوا بها واحد ظروف هي كشوفوا على أنها ما هيش محشوشة ما هيش مستوى ما هيش ما هيش ميثة الإمكانية ما هي ما مع العلم على ان الجماعات الترابيه المحليه لجان دائره كاينه لجنه ضروري خاصها تكون من بعد الميزانيه الماليه والميزانيه كاينه لجنه اللي كنسميوها لجنه الشؤون الاجتماعيه والثقافه والرياضه يعني ضروري خاصها ومع ذلك لا هي لا غياب الجماعه ولا غياب المجتمع المدني ولا غياب, ولا غياب. ولا غياب. ولا غياب. ولا غياب. مجالس الاقليميه ولا الخيم حتى الشباب والرياضه على المستوى اللي نشوفوا هاد اللمسات الفنيه واللياقه البدنيه وهد هد هد التلاحم ما بين اللاعبين مواهب جد فدة ولكن من يكتشفها هاد الدوريات هذه هي البسيطه وعلى مستوى انت كتشوف مدى النجاح ديالها ومدى الالتزام ديالها لا الجمهور اللي حاضر اللي كيتفرج في الفريقين ولا مستوى المسؤولين اللي حاضرين ولا على مستوى ديال الناس اللي هما كيهتموا بهذا الشأن الجمعية الرياضيه يعني كل شيء واحد راسه كبير وهذا في حد ذاته نجاح كبير كنتمنى التوفيق وكنتمنى على ان تكون عيون تراقب وضمائر حيه يعني تراقب هذه السيرات باش يعتني بهذا الشيء لأنه يحل اللي واحد كبيرة من ناحية من ناحية كاين اللي كاين اللي كاين اللي كاين اللي الرياضي المحلي كخص يكون